فراسك واخ، فراسك واخ، فراسك واخ، اشجعي ميزيك وين ركيك قولي جا وبغيتي نهار وتبقى السالو، قلتلو صحابي كنثق فيهم باش يديرو النونو، ومع الباقي تعرفت بلي انا اللي غالط، حيت ملي طاحت ما لقيت حتى واحد اللي غيسالو ما كاين الا صحاب لا لوف لا تيقا لا والو تبعنا الدنيا والذنوب حشاك شافنا تقارا مصوري <تصفيق> ماما ماما عشقنا الزنقة و الظلام بغيت غير امتنس افكاري و نقول بلادي <تصفيق> بغيت ان دوماج ماج مقدارج كيقولو لي انا لي مصدارج ماكينش العشرة ديال بالصاح ما باغي ويلو بغيت نرجح ما اشوف قلبي قبل ملعيني كي متلو تيحد ما بغيني كنت غلط فيهم ما ديسيني نفقش غير راب لي موسيني ما تكوش لي اخويا مش لي لصديقي حيت نتا لي واقف في ما مكرهتش تاني في ظلامك نميز هدويا نميز هدويا عيش حياتك كتنافق قولي امتا غادي تحيد الماسك باش غادي نكتشف وجهك الحقيقي و راسك تصالح اخويا كاين و كاين خايب و زوين كاين اللي غيبقى في و كاين لي غيطيح من العين بنادم ماشي فحال فحال كاين لي و كاين رجعي و كاين لي كيمتل شحال كاين لي و كاين رجال ، و كاين لي كيمتل ، و قلت جراب ماشي صاحبي صاحبي شحال من واحد مشوف ، بقيتي وحدك كشواسي كتواسي الشدة قالي بالي وخا فيك انا ماشي ما قلتي معايا ملي بغيتك قالو فيك صعب عاشك شيري نو نو نو, نو صعب ماشي صعب عاشو عاشرو هقولو فيك راك كاين كل كاين الخايب وزوين شحال سهرنا لا زهرنا شارب كينا شارب صاحبي الجام زينا صاحبي نقولك حاجة حاجة بلا حاجة, حاجة في قلبي حاجة, في قلبي حاجة, في قلبي حاجة كي موت شماك وكي نصحاب الهضر مع المرات تحكم عليهم وين غير طوصير وقليهم سلبي زميران غي وريهم غي ضحقهم وغي بكين كين وكين خيب وزوين كي اللي غي بقى قلب بقلبي وكي اللي غي ضحمل عين نادم ماشي فحاب فحاج كي اللي وكي نرجع وكي اللي كيمتل كاين اللي و كاين الرجال و كاين لي